Böcker i all ära, men när det kommer till att läsa något ämnesområde på djupet eller snarare mer specialiserat behöver du många gånger söka i databaser efter vetenskapliga artiklar. Du kanske just ska påbörja din uppsats eller behöver mer material till en inlämningsuppgift eller kanske rent utav behöver fördjupa din research i pågående forskning. I den här filmen så ska jag visa hur du kan använda universitetsbibliotekets webbplats för att söka efter vetenskapliga artiklar till dina studier. Och du glöm inte bort att alltid logga in på ditt universitetskonto för att kunna läsa och ladda ned artiklar som du har sökt upp. Oavsett vad du ska söka efter måste du först formulera dina sökord. Utgå gärna från din uppsatsfråga, för i den finns ofta nyckelord som kan leda dig rätt in i din sökning. Genom att vinkla in rätt ord i ditt ämnes- eller problemområde så specialiserar du din sökning och dina träffar matchar då bättre än om du bara söker helt öppet på ett väldigt stort begrepp. Ett annat tips är att använda mindmap och anteckna flera olika sökord i olika kombinationer. Men om du redan vet artikelns titel eller författarens namn kan du söka på det genom att välja sökfältet Artiklar. Och sen i sökfältet så skriver du in de ordsökord du har, författare eller titel. Och om du skulle få för få träffar genom att söka på svenska ord så söker du bäst på engelska eftersom engelska är ett vanligt förekommande språk i vetenskaplig forskning. I mitt exempel här vill jag söka efter artiklar som ska handla om forskning från vår tid kring fiskbestånd och miljöproblem i Östersjön och börjar min sökning öppet med att skriva in sökordet Baltic Sea i sökrutan. Markera fliken Artiklar. Den här sökningen gav fler än 70 000 träffar. Och som ni ser så är en hel del av dem inte heller bara artiklar utan e-böcker och annat material. För att enbart få fram vetenskapliga artiklar och samtidigt också bara få fram vetenskapliga artiklar som är sakkunniggranskade klickar jag här till vänster i rutan Peer Reviewed. Och då ser ni att min träff minskade till Nästan 49 000 träffar. Och samtidigt så ser ni också att e-böcker med det har filtrerats bort. Men sen var det också det där med att jag var ute efter artiklar som har skrivits i vår tid. Så under rutan peer-reviewed så kan jag filtrera bort alla artiklar som har skrivits före år, till exempel 2015. Och får då ett resultat på drygt ja, 9 500 träffar och som också är sakkunnig granskade artiklar. Det här med peer reviewed eller sakkunnig granskning innebär helt enkelt att innan artikeln publicerats så har den granskats och godkänts av två oberoende forskare eller andra experter som kan säkerställa att artikeln är etiskt och innehållsmässigt korrekt skriven. Ja, god vetenskaplig forskningssed helt enkelt. Men 9500 artiklar är ändå för många artiklar för mig så jag måste nog precisera min sökning ännu mer genom att lägga till några sökord. Och då går jag upp till rutan här och så skriver jag in Environmental Problems och Fish. Och vips så har jag filtrerat ner min sökning till 20 träffar som samtidigt är peer-reviewade och är skrivna mellan de senaste tre åren här. På det här sättet att söka så kopplar databasen samman alla sökorden i varje träff. Men det är inte ovanligt att artikelsökningar är ännu mer avancerade. Och då är det enkelt att gå upp till den här länken. Advanced Search. Avancerad sökning. Om vi klickar där så öppnas en operator upp. Där man kan kombinera ord på flera andra olika sätt. Vi backar. Innan jag läser artikeln så vill jag se vad det finns för detaljerat informationsinnehåll till just den här artikeln. Så jag väljer att klicka på titeln. Här syns ett detaljerat informationsinnehåll för just den här artikeln. Vem eller vilka som har skrivit den och när och vem som publicerat den och ett sammanfattande abstract. Och Vill man spara de här uppgifterna för att till exempel kunna använda... Artikeln som referens går ut till högerfältet här och hitta en verktygslåda med olika funktioner för den här referensen. En mycket vanlig funktion är Site som låter dig spara referensen till artikeln. Om vi klickar på Site så får vi upp olika typer av referensstilar som till exempel APA eller Harvard som är mycket vanligt. Kopiera referensen och klistra sedan in den i din källförteckning. Vi tar Backar. När du har sparat ner referensen vill du kanske också komma åt hela artikeln och det gör du genom att klicka på den här blå find it at sub-knappen. Och sen fulltext via så kommer vi till förlagets hemsida där artikeln är publicerad. Här ligger nu alltså hela artikeln klar att läsa online men du vill förmodligen spara ned artikeln och då letar du upp pdf-länken. I det här fallet ligger den övers på sidan. Klicka på Download PDF och välj Artikel. Nu öppnas ett nytt fönster och PDF-filen laddas in i din webbläsare. Och nu kan du alltså spara ned artikeln på din dator och läsa den utan att vara uppkopplad mot internet. Gå bara till din filmeny eller arkivmeny och välj Spara som. Att söka efter vetenskapliga artiklar handlar alltså mycket om att använda rätt sökord för just det ämne eller problemområde som du är ute efter. Och sen också för att många gånger filtrera bort träffar som du inte har någon nytta av i dina studier. Med rätt precision är det faktiskt ganska enkelt att hitta en nål i en höstack. Så starta alltid din sökning på bibliotekets webbplats su.se-biblioteket.